Ce au descoperit parlamentarii care au mers în control la SRI, Iohannis, vizat direct, video? Claudiu Manda, presedintele din Telecomisiei Parlamentare de Control a activit 5 SRI, a anuncat concluziile controlului efectual de membrii comisiei la sediul SRI. Parlamentarii au făcut o descoperire interesantă despre mecanismele care l au vizat sub pe Claus Iohannis în perioada în care era primar al Sibiului. Am înțeles ce documentele care pleacă de la Fedei ajung sub la direcția juridică. Interesant e că niciuna dintre notele spre Agenția Națională de Integritate nu a trecut pe la direcția juridic. A fost indicat o altă unitate care se ocupă, integrarea datelor. Probabil ce o să mergem sub IRI, acolo în control, a declarat Manda. Claudiu Manda declarat în februarie ce a solicitat Serviciului Român de Informații o not secret la care a făcut referire fostul presubliniere din Tealan, Horia Georgescu, în care figura sublinierei Claus Iohannis, primar al municipiului Sidiul a vremea respectivă. Precizând ce tor, sau nu este faptul ce nota aceasta a plecat de la SRI în ce trei ani exact în ziua în care Iohannis devenea membru al PNL. La scurt timp primirea notei de la SRI, anil a declarat incompatibil pe Claus Iohannis. Georgescu a mai dezvăluit ulterior ce George Maior se interese des de mersul în instanc al dosarului de incompatibilitate al lui Iohannis, ultima dat cu doar două luni înainte de alegerile prezidențiale din 2014.